ها؟ آه، خلصتي ولا لسه؟ لسه شوي انتي بجد ولا بتستعبطي؟ تمام مش كوي بتأني فهمك. ما فيش غيرك هنا ولا ايه؟ أتفى أتفى طب يلا الناس مستنياكي بره يلا حضر حضر أنت عارفة الواد سعيد ابن المتضايقة ساب لي المحل مزبلة عشان يرد لي الشيفت اللي هو اخده مني امبارح أنا الصراحة ما رضيتش أقول له على اللي حصل لا يفتكرني يعني بتمسكن عليه أو حاجة يلا أديني روقت لهم المحل وخليته قشطة عشان ينزلوا من على وداني بقول لك إيه صحيح أنا هعدي عليكي الساعة ثلاثة عشان في كلام مهم عايز اقولهولك ما تبقيش عبيطه انا عارفك اما تقفشي وتزعلي ماشي استنيني هكلمك تاني سلام اهلا وسهلا شرفتنا يا فندم اهلا بيك حضرتك ده نيو كوليكشن والصف ده كله اللي عليه سعرها ده بعد الخصم؟ آه لا يا فندم ده قبل الخصم حضرتك آه دي إنسلنت امريكي قبل الخصم عامل 1200 وبعد الخصم عامل 600 بس عليه 50% حضرتك. آه طيب في كمان سونيتي ايطالي دي ب 750 لا لا شكرا. دي قبل الخصم حضرتك إيه؟ كنت بحاول القط النت بتاع المحل بتاعكوا علشان اكلمك فيديو انا جايب لك حاجه ما خلصنيش ما تاكليش من الجاتو بتاعك بتاع امبارح مش عايز. فات انت فكيها بقى بدل ما اديكي في واش. عشان خاطر يا شكرًا. شوك ما انا عارف انا جايبها لك من الاول والمصحف. طب يلا بقى نشوف حته نقعد فيها يلا عشان نشوف حته نقعد فيها يلا النية. <تصفيق> <تصفيق> انت اكتر واحده عارفه ظروفي كويس من ساعه ابويا ما مات وعارفة انا أمي تعبنا وشقينا قد ايه عشان نتجوز البيت عيشة اختي صح؟ هو بس اللي حصل امبارح كان علشان امك غلطت فيا يا مهدي يا ما تاخديش على كلامها كبري دماغك وامي بتحبك كنت عارفه كده كويس هي بس كانت شايفه ما معيوبه لا انت مش معيوبه يا امنيه انت حلوه بصيلي ما تمسكيش في الكلمه بتاعتها والصراحه امك انت كمان غلطانه عارفه لو انا عارف ان هي تعمل لنا الكمين ده انا ما كنتش خدت امي من الاول وبهدلتها وجينا عندكم واحنا مش جاهزين انا ما ضحكتش عليك يا امنيه وانت عارفه كل حاجه انا لسه مش هقدر اجيب كل الجهاز مش انت اللي ماسكه الحسابات وكدبه في الكشكول كل حاجه هما اللي 12 300 اللي معايا دول اول عن اخر صح ولا في تاني وانا ما اعرفش صح بس انا عندي فكره وحلوه هل تعمل إيه؟ هل تعمل إيه؟ تقفل وتبني هل تعمل إيه, ايه ناطي؟ في واحد صاحبة هياخد الفلوس دي لنا وهنعمل مصلحة حلوة علشان نعرف نتجوز إيوه يكون شيء؟ إنت عاي تجيب بفلوس المخدرات؟ إنت وعادت إنك مش هتروح دي تاني <تصفيق> ده الحل الوحيد عشان نعرف نتجوز ونريح امك ونرتاح احنا كمان <تصفيق> انا بحبك يا امنيه ومش هسيبك وان شاء الله ربنا يقف معنا وهتعدي على خير انا عارف ان انا وعدتك وانا وعدي ليك عمره ما هينزل بس دي اخر مره مره هتحل لنا كل اللي احنا فيه ده انا اتفقت مع شيكو ان احنا نطلع الطلعه دي بكره عشان نكسب وقت كل اللي عايزوا منك انك تصبر أمك وتخليها تهدى كده لحد ما رجع لك ماشي ولا مش ماشي ماي <أخنان> في ايه من عادب دبد في الاوضه من صباحات ربنا شعرف ان, ان انت قفله بتاع ده اتكفر تعصبني ام انت صلحي البتاع دي بدل عته اللي انت فيه ده سامعاني بقول لك ايه امك كانت مبهته على الموضوع اللي حصل امبارح ده وكانت عايزه تطفش الواد بس الحمد لله بقى ربنا ساتر والموضوع اتلم ما نضيعش الواد نصر من ايدك انت مش لاقي حد يحبك قدو <تكلم> يا تاني مش يا قال معنى يعني وانت مش شايفاه بيبص لك ازاي يا بنتي ده انت لو سحرانه مش هيبقى عامل كده انت تعلمي لي لغه الاشاره احنا عيلتك ما عملناهاش معاك والله <تصفيق> شي نيالي ده بيموت فيكي انا لما بطلت اديل كان علشانك يا امنيه بس احنا ما عادش قدامنا حل ثاني والحوار كله نص يوم هنجزه ان شاء الله وهندخل قبل ما اي حد يعرف، انا بحبك يا بت، وبحب العيل اللي في بطنك، ومش هسيبك، ان شاء الله ربنا كمان مش هيسيبك، هاي يا اختي صالحته؟ طب النور، النور ايه بس دلوقتي إيه قال لك ايه؟ ماليش دعوه ما ليش داعاتي موبايل؟ يا بنتي يا بنتي يا موبايل؟ بنتي إيه راخمتك دي يا بنتي؟ ما حاجة يا اختنوقت كنت صليحة تمام خلاص انا هستلم منهم الحاجه واوصلها و... وارجع بالفلوس ان شاء الله اه معايا العنوان ما تقلقش يا شيكو ان شاء الله خير حبيب يا شيكو تسلم سلام في ايه هو انا ما خدتش الرخصه من شيكو ولا ايه لا انا مشطتك وانت تاخدها بسم الله الرحمن الرحيم اه اخليها معايا لا انا هسيبها هنا في الشمسيه عشان لو قابلنا لجنه ولا حاجه بس انت معاك القسيمة، صح تمام ناطر انت كويس اه شيكو قال لي ان هو العربيه وما حاجه ان شاء الله خير وهتعدي يا رب أنا بس مستني الشبكة تلقط عشان أعرف دخلة الطريق. سلام عليك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. عايز الطريق الدولي ولا إيه؟ آه هي دخلته منين يا حاج؟ آخرة الطريق شمال، هتلاقي صينية عليها يافطة. ناخد الطريق الدولي ده وخلاص. ماشي. طريق نظيف، هيعملوا عليه خدمات، بنزيمة ومستشفى. تسلم يا حاج. كئيب اوي كئيب بس اقصر جالي على الخريطه هو يوفر بتاع تلت ساعه اوي تعالي نشوف الواد ده بيسمع ايه يريد يدخل عصام ما كانش عنده غيره كنا بنترقعوا في التاكسي السماعه بتصفر معاكي؟ اه شويه طب خلاص هقفل بقى لا لا خلاص خلاص ايه يا بت وانا هقعد اسمع لوحدي خلاص أنا. خلاص الدي بي <laughs> <تصفيق> انا عايزك تقديبي التحديث دي كل يوم بسرعه على اشعه حضرتك كلي يعني على اسمي فاضي هنا فاضي لا دلقيت. يا دكتور محمد آه دكتور في شوق الكلام دلوقتي فاضي خش في الحالة اللي في الآخر دي فاضي. يلا يا رجاء حاضر يا رجاء احنا بينا تماما تزوم ويت طواتك ده انا عايزك ترتاح يلغيت لما اطمن عليك اسمي نات ناط وفين كودي فين ام مش باتما عندك سماعة؟ سماعة؟ أنت آه. بتجيب سماعة طيب خليك هنا بس خليك هنا أنا, أنا هروح وهرجع لك تاني يا رجاء مين استلم أمانات كيلو 70؟ حد يرد عليا؟ وأنت بتعمل إيه يا دكتور؟ أنا بجاز بالبنجالة للمريضة أربعة قصة الضغط الأول هيصبح أنا أقفل إيه بس؟ هات الحاجات دي تعالى معايا انت شايفه بتعملي ايه هم؟ استني بس استني اهدي اهدي اعمل لك اللي انت عايزاه. ثانية واحدة يا سمر سمر فين الحاجة بتاعت الحادثة؟ دكتور نبيل عمال بيدور عليها بص هي هتساعدك روحي لها والنبي يا سمر راعيها احسن دي معاك وما بتفهمش هديلهول على محلول بس لازم تقيس الضغط قبل وبعد مفهوم؟ اه في سماعه تعويضيه بتاعتها اهتم بالحكايه دي يا محمد. هشوف الموضوع ده بنفسها هدوء. فين؟ هو هو كويس. محمد دكتور محمد هيعمل لي كل اللي انت عايزاه. نط عبد الله ده نط عبد الحمان جودي فين طب هو هو كويس هو... فين اهدي بس اهدي انت اسمك ايه ام امنيه طيب يا امنيه ممكن تيجي معايا اشوف السماعات بتاعتك الاول تعالي تعالي يا امنيه تعالي ما تقلقيش تعالي معايا تعالي حاجتك دي يا أمنية؟ عندك يعني ما يثبت ده؟ يا بت بكلمك، أنت سامعاني يا ماما؟ اه طبعا، يبقى هتمضلي على محضر استلام، دي من حاجته، متعرفيش هو هو فين؟ مالك؟ سبحانه عايده تطمن ع انت ونصر متجوزين رسمي ولا عرفي اصل البطاقه مكتوب فيها عانسة كده آه. طيب طيب هو عارف ان انتي حامل يبقى مش هقدر اخليك تمشي من هنا غير لما اطمن على الكنيمه انتي قلتي حاجه ولا لا تصدق هطلع عصير من الثلاجة بتاعتي حاضر يا دكتور أنا ما عنديش سونار هنا بس ممكن تفضلي معانا لغاية لما نطمن عليكي تحت الملاحظة يعني نقيس الضغط والحاجات دي. وممكن كمان نديكي حقنة لتثبيت الحمل أنا كويسة قاعدة أطمن على الأمر الحقيقة أنا اتكلمت مع كل المستشفيات القريبة من الحادثة وأكدوا لي إن فيش أي مصاب دخل بمواصفات نصر يعني فانا شايف انه هو ممكن يبقى خد عربيه وروح البيت طب انت كنتي بتكلميه دلوقتي التليفون كان بيجمع غريبه انه ما بيردش هاتيجي <تصفيق> <تصفيق> معانا يا بنتي في عربيه موجوده بره وهنتحرك بها كلنا بصي طبعا لو حابه تفضلي علشان نطمن عليكي اهلا وسهلا بس ما فيش اي عربيه هتيجي لغايه ورديه الصبح لو عايزة تروحي معاهم يبقى هتسيبي رقم تليفونك وأول ما اوصل لأي حاجة أبلغك فوراً قلت إيه اه لازم اقفل دلوقتي يلا سلام ما يخش في عيني أنا مش عارف انا فين يا باشا بس انا محبوس في مكان زي المشروحات ده يا باشا اسمك الثلاثي ايه اسمي نصر عبد الرحمن زيدان مش عارف مستشفى ولا فين لا يا باشا مش عارف ده مستشفى ولا ايه بس انا هديت دلوقتي يا باشا والله طب الرقم القومي كام رقم القومي ايه بس يا باشا انا ما اعرفوش مش حافظه ده تليفونك اللي بيتكلمني منه لا يا باشا ده مش تليفوني هناك بالأوصاف دي. ما ممكن يكون فين؟ ما تريح نفسك بقى يا سميح، أنت جايب الحل ده كله منين؟ استنى شوية. أيوة ما حضرتك. الاسم نصر عبد الرحمن زيدان. السن وعشرين سنة. أه يا ريت. بيقول هيسأل وهيرد علينا. إيه ده بقى يا سميح؟ احنا نعرفها منين دي عشان كل ده الست محتاجه محاوله محتاجه مساعده ميصحش صحش كده بتاع داو بي بيقول بيقول حاجه طيب ايوه ايوه دكتور انا بحضرتك اهو ¡Gracias! مساء الخير يا علا انا كنت عارف ان انتي مزنوقه اليومين دول في فلوس كده فانا ممكن يعني يا نبيله لو سمحتي ما تطلبنيش ثاني طب يا انا كنت عايز اشوف كريم ابني ابقى تعالى المحكمه وانت تشوفه محكمه ايه يا بنت ال... انا اسف انا اسف حقك عليا معلش انا انا اصلي عايز اخد رايك في حاجه الولد متلاقى قدامك بقى له اربع ساعات معرفتش انه عايش يا دكتور انا كنت مطبق وكان في ايدي شغل وما خدتش بالي منه ما خدتش بالك الولد هيفوق وهيفضحنا عايز مخدر عايز مخدر <تصفيق> دي وادي الحونه عرب المطلع اجيب العربيه واجي لك هنخضره وناخد منه اللي احنا عايزينه ونقفله ونرميه في اي مصيبه <تصفيق> يا دكتور البني ادم ده لسه خارج من كوما لو اديله حقنه زي دي ممكن يموت في ايدينا ايه دمي ركسح فجاه ولا ايه الو <تصفيق> بلغ <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> يا أيوة فندم انا صاحب التليفون ده اه oh. معلش يا فندم اصل الولاد كانوا بيلعبوا بالتليفون انا دكتور امجد اسماعيل فكر طبيب بشري فندم انا اسف مع السلامه انتو بتقول على الموضوع ده امتى انا كنت خايف اقول لك لا تعمل حاجه تخلينا احنا الاثنين انت الواد عارفك عارف تشتغل فيه وعارف رقم تليفونك، أمك هتعمل ايه لو اتفضحت بسبب عيل زي ده ورانا خطيبتك، امك عشان خاطري متغلطش غلطة غبية زي دي، انت لو الواد الحقنة حاضر يا دكتور اتأخر عليك أجيب العربية وهاجي على طول مش هقول حاجه مراتي حامل ونفسي، شوف ابني In Shaul, back بتعمل ايه يا مجد؟ دكتور انا مش واقف على الغلط اللي احنا بنعمله ده البني ادم ده لسه عايش سيبه يمشي هو عادي، عادي لو خرجناه مش هيقول على اي حاجه والله لو انا مش مقتنع بالكلام ده اعمل ايه في نفسي نعمل اللي تعمله بس انت المره دي هتسمع كلامي يا نبيل بطل عبط وقت البتاع ده <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> مش ذنب في اي حاجه ومش انت قلت انك مش هتبلغ علينا يبقى خلاص خايف من ايه يا نصر اطلع طب هجيب لك امجد وانا عارف انك بتثق فيه يا نصر انت جرحك وحش قوي ومحتاج تطهير والا هنا ولا ايه؟ كده الموبايل هيشحن ما تقلقيش انا عايده اروح الم... المشرحه ما عندناش مشرح في المستشفى اميه احنا ما عندناش هنا مشرحه زي ما انت شايفه المستشفى لسه جديده واحنا شغالين طوارئ وبس لحد ما بيت التجهيزات تيجي سمر هي رجاء فين نيمه فوقي يا دكتور طب ممكن تطلب لي البوليس انا والله موبايلي بيتشحن دم موبايلي يفتح اعمل اللي انت عايزاه تقدري تيجي معايا دلوقتي كمان تتاكدي بنفسك في مشرحه ولا لا تعالي والله يا نصر لو عليا كنت سبتك تعيش في الماسورة للأبد، بس للأسف معنديش وقت أوه. أوه. أوه. انا مش عايزك تزعل من سمر هو المكان هنا بيجيبك تقبل الناس لوحدهم كلنا زهالين وخلصانين والله هم ايه في، انت سامعني هم ايه اللي حصل دكتور نبيل يا دكتور؟ انا متخيل اني كنت سامع صوت. انت كويس؟ البنت دي ماشيه معاك هنا بتعمل ايه؟ انا بس كنت بساعدها. يا راجل. انت تا... قارقني يا دكتور ولا لا يا دكتور، بنت بس غلبانه وصعبت عليا. اه طبعا. فقلت هتجيبها تبات معاك هنا، صح؟ حضرتك يا دكتور فهمت غلط؟ دكتور روح يا دكتور. لغايه لما نشوف الليله الزباله دي هتخلص عليك. يلا أمنية دكتور مش كنت عايز تريحها وتخليها تنزل تحت يلا يلا وعشان انت كمانت طب خلاص. تعالي. تعالي ما تخفيش. تعالي. تعالي. خلص. <تصفيق> <تصفيق> خلاص. خلاص. خلاص. ايدي. ايدي. محمد دكتور مين اللي قتل؟ احنا ما عندناش الكلام ده، بقول لك محمد مات قدامي، بتنسي ما تلبشينيش محمد مين اللي مات؟ ومات ازاي؟ الدكتور اللي قتله نبيل قتله بطرق بطرق كلمي النجده اكلمي النجده قبل ما يجي خلاص حاضر حاضر اهو الو ده احنا محبوسين في مستشفى الحياه لا في واحد جاي يقتلنا امم اه, آه، و واحنا قافلين على نفسنا في الاوضه خليها معاك يا سمر ومش عايز رغي كتير وتقفلي عليها مفهوم حاضر هنعمل كده بالظبط طيب يلا ما تتاخروش احنا مش هنتحرك من هنا اللي لما تيجوا الزابط بيقول نقعد هنا ونقفل على نفسنا ومنتحركش لغايه ما ييجوا بقي آه؟ يعني كده قولي نص ساعه بيكوا بتسالوا علينا كده كل شويه ما كناش حبسنا نفسنا الحبسه السودة دي ده البشا معاك لا في العربيه مساء الخير يا فندم اهلا يا دكتور مساء الخير انتوا ايه مش شغالين النهارده ولا ايه زي كل يوم يا فندم معطلين على الفاضي طب كويس اتفضل اركب معانا نروح فين يا فندم نروح خير يا فندم عندي عساكر متسممه ولازم حد يبص عليهم أنا الحقيقة يا فندم مش هقدر اعمل لهم اي حاجه في النقطه طب تحب اجيبهم لك هنا لا لا لا, لا يا فندم انا اصل هنا انا مش مجهز ان احنا نعمل غسيل معوي طب تقدر تعمل لهم ايه هجيب لهم دواء من الصيدليه حقن وقراص وده دواء كويس هيعمل نتيجه اكيد يا فندم طب كويس اطلع يعوض مع الدكتور هات الدواء تعالى بسرعه حاضر يا باشا ولا اقول لك استنى يا دكتور انا جاي معاك ايه ده مالك يا دكتور ايه اللي مبهدلك كده الحقيقه اصل النهارده كان يوم صعب اوي تفضل تفضل صعب ازاي يا. اتفضل يا فندم شكرا اديهم ورسم من ده ورسم من ده ولو ما يبقى لازم يتعمل لهم غسيل ضروري انت مش قلت ان في عندك حقن للاسف ما لاتهاش. بس هي هي الحقن ما بتعملش حاجه زياده عندك حمام نظيف جوه اقول لك يا دكتور اه النهارده كان يوم صعب اوي في ناس جايه تتخانق مش تتعالج بقي مش لوحدك يا دكتور الحل من بعض احنا كمان طالع عينينا هذه الثانية بلطانية عرضية وقرار ممتاز من حكم اللقاء <تصفيق> بل <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> ايه ده انت عندك حد في <تلاقي> لأي حد بس من الزمل هفنن بس كل واحد فوت وقافل علي في اللوغه دي وممرضه زميله فينا. بس اكيد نايمه من التعب النهارده كان يوم صعب قوي حضرتك صحه لا ما فيش أنتِ كويسة؟ لا مش سوى مش سوى مش, مش مهم ، أنا معاك متخافيشش ، بصحت أنا من هنا حالا ، يلا لازم نخرج من هنا قبل ما يوصل لنا أنا كويس والله ما فيهاش حاجة أمنية ما فيهاش حاجة ما تخافيش لازم نفكر هنعمل إيه قبل ما ييجي باب المدخل باب المدخل اللي تحت في الدوج متاح مفتاح مفتاح, مفتاح. فتح الباب في الدرب في <تصفيق> الدرب اه خليكي هنا هروح اجيب المفتاح وارجع لك مش هتمني أنا ناطر مش هتمني يا ناطر مش هتمني ودي صوتك عشان خاطر يا اغنيه ما فيش وقت اسمع الكلام انا هنزل اجيب المفتاح وارجع لك ما تتحركيش من الاوضه دي لحد ما ارجع لك <تصفيق> ما تحركيش يا اغنيه خليكي هنا نصر خليك مستخبي زي النسوان كده او كده نهايتك قربت نصر شو قلت ما من الاوضه خليك هنا واول ما النور يطفي وليلي انت طفله في الدنيا <تصفيق> كده ليه حلوة اللعبة دي يا نصر، بس أنا بقى عندي لعبة أحلى، المرة دي مش هينفع تيجي معايا، استني، أنا هنزل أجيب المفتاح وأجي أخدك ونخرج من هنا، طب خدي دي تروحي هناك، خمس دقايق، اعملي زي ما كنت بأعمل بقية الناس ها هنلاقيهم ما تلاقيش انا معايا لعي لعي الحمد لله الحمد لله اللي ما حصلكيش أي حاجة يا دكتور والنبي ما تقولي إيه اللي بيجرف في المستشفى ده واحد واحد مجانين دخلوا قتلوا سمر ومحمد وعوروا باقي المستشفى بس أنا و محمد؟ لا يا دكتور ونبي تعالى نكلم البوليس. حصل حصل حصل وفي قوة جاية في السكة. أنا عايزك تقفي معايا علشان ننتهم لزمايلنا من اللي عملوا كده. أنتِ هتعملي يا رجاء؟ أنا أنا هكلمهم. مش وقته. مش وقته يا رجاء واهدي مش وقته. That's a dag dame هنخرج نخرج يا امني لا يا تعالي. nuts.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 kat <laughs> يا بنتي سيبيني اجيب لك اوراق الواد ده بس تمسحوا الوراقي بعله كم يوم عشان لو عرف اني توم I'm <laughs> <laughs> <laughs> أنا خايفة، حملت؟ يا ريت، أيوة، أمنية إحنا معملناش حاجة غلط ولا حرام، انت مراتي على سنة الله ورسوله أمنيه أمنيه صاحيه أمنيه فين نصر؟ نصر فين؟ أنت مش قول ضربته عيار لكن ده مصفى ومات جايز تعالى تعالى معايا بتعمل إيه يا عماد؟ عايز ألاقي الواد ده إحنا أولى الصحرا دي طيب تعالي أشتري معايا بس بسرعة لما حد يجي تعالي علي فكرة المسدل ده فوضي مبقاش لوحة عازل يلا يا يلا قالوا لك ما عودتش. ما انا لازم امشي من هنا وبسرعه. نعومله. ايه؟ في ايه يا عماد؟ تجيب من حاجة اللي معاك يتقطع تقطع دي حتى وتسيب منها تصرف على بعضها. واحتمالها مكافاه نية الخدمه. طب والجماعه يعني هيسيبوك تستعماهم وتبيع وتشتري من وراهم؟ مالكش فهمت بقى. عماد مش وقت الكلام لا وقته. لسه عندنا وقت لغات ما ييجوا الصباح. اشتغل انت بس وانا حوصلت لغايه المطار بنفسي. اقعد يا دكتور، اقعد ما تزعنيش منك. كده تاخد حلاوة كده. حاضر، حاضر يا عماد. احنا <تصفيق> معانا السنة في الدم اه؟ اه اه ايوه فده خلاص اتصرفت بقش فيه بقى اتصرفت ازاي امم بقى دكتور صادق هطلع لك اللي انت عاوزه لك في الدم قول يا ريك افكاش عاود ما تغزرش ماشي الله سلام سبت ايه بقى لما بوظتها الكل يا مصر، ولا الست الغلبانه هتموت بسببك دلوقتي، ذنبها ايه؟ انت خلصت يا اخي، انت خلصت وخلصتنا كلنا، أمنا ملهاش دعوه، سيبها تمشي، احنا مش عايزين منك حاجه اجي في الدنيا كده ليه ها تحب دي سنه سنه دي ابو قلتلك مش هسيبك مهما حصل.